هلا يا هلا باللي لها تخضع القبان عليها يجر الشعر اليوم موال إذا هو بسم باسم الله الرحمة ويحميك رب بالغلط من الجانة هل بلي هل بلي هل بلي عليها في عزة الأصيلة هنيالة <تصفيق> تباها يبزينك والسنع يا غصن البا تباها يبطيب الساس في عمه فاله. والله هو من فاس في عزة الأصيلة هنيالة <تصفيق> و صين توسل عياط بساس في عمه و تخيل الهدف والحجب شابه شعب الهلال رزينا حشيمة والهدف سيد الفرهان فغار العذارة من نجو حالهم حالا بنت سعد اللي يقف وفاتم الدحسة بنت سعد اللي ينومس من فعالة الكرايم لا منه طراء اسمه ابدي هذا يقول نعمل لو هذا يربع عقالة والله بنت سعد ينومس من فعلى اهلك كريم لا منه ترى اسمه دواء هذا يقول نعمل لو هذا يطع عقال بطيبتها نعم للغلا عنوان نوره علي اللي رضى الرب تسعى نعم قضت عيونك فرح قايد الغزلة عزه الفرحه الاولى لقلبك وتحلاله نورة علي تسعاله نعم قرت عيونج فرح قايد الغزلة عزه الفرحه الاولى لقلبك وتحلى صاع الكفار عليها يجرى الشاعر اليوم مولا والله تعالي يا عزه وسامي بسم الله الرحمن ويحميك رب يلقى دوم الجلال والله من فاز في عزه الاصيل وسواسن وصين الباب تباها يبطي الساس في عمه وخاله هلا هلا بالله